Bashar al-Assad, reacție dur după mobilizarea rilor occidentale. Ce avertisment transmite dictatorul sirian? Presubliniere din Telesirian Bashar al-Assad a avertizat joi ce orice acțiune potențială a cerilor occidentale în Siria ar putea destabiliza sublinierea ei mai mult regiunea, a informat joi televiziunea de stat de la Damasc, citat de Reuters, în timp ce puterile occidentale, între care SUA, agit spectrul unor lovituri. Cari post la un presupus atac chimic, potrivit AFP, informează Zager Press. Orice acțiune nu va duce decât la o destabilizare sub liniere mai mare a regiunii, a avertizat Al-Assad, în timpul primirii la damasca lui alia Barvela consilierul consilierului ghidului suprem iranian al Khamenei potrivit conturilor presubliniere din cei siriene pe recelele sociale. Un presupus atac chimic, comis sunt a trecut la doma, ultimul bastion al rebelilor în hăuta oriental, a fost atribuit regimului de trei echipele de salvare venite la faca locului, care invoc 10 de morci. Regimul sirian sublinierei aliacii săi, Rusia sublinierei Iran, au negat orice fel de atac chimic la Douma, însă au confirmat producerea unui astfel de incident, acuzând regimul sublinierei amenințând cu o ripost în Siria. La întâlnirea de la Damasc. Al-Assad sublinierei emisarul iranian au apreciat ce amenincrile anumitor ceri occidentale cu agresiune împotriva Siriei se bazează pe minciunile pe care le-au creat ele însele, împreună cu lor, grupurile teroriste, după liberarea Ghoutei Orientale, conform presubliniere din cei siriene. Fiecare victorie obținut pe teren, unele state occidentale în subliniere, iridic vocea sublinierei acțiunile se intensific într-o încercare de a schimba cursul evenimentelor. Aceste voci sublinierei orice acțiune posibil nu vor duce decât la o cre subliniere terea instabilit ci în regiune, amenincând pacea internațională sublinierei securitatea, a afirmat presubliniere din sirian. După ofensiv distruptoare lansat la mijlocul lunii februarie de către regimul sirian cu sprijinul Moscovei, grupurile rebele din Houta au acceptat acorduri de evacuare negociate cu Rusia sub liniere i-au peresit sectorul, aceasta reprezentând o nouă victorie pentru regim în războiul cu care se confrunt Siria din 2011.